היי מידוזלות, ברוכות השבועות לערוץ שכל כולו עוסק בטלטלים היום אנחנו נעסוק בנפח אני יודעת שיש הרבה מכן שאוהבות נפח ויש הרבה מכן שלא אוהבות נפח לי כיום יש שיער דליל ויכול שלא בדיוק רואים את זה עכשיו כי ניפחתי אותו אבל בדרך כלל השיער שלי נראה ככה אז היום אני אשתף אתכם בכמה דרכים כדי לנפח יותר את שלנו אני מתחילה בלנורח את מוצרי השיער שלי הפוך, תמרחו אתם את המוצרים שלכם, אני עושה את זה הפוך כדי שהשורש לא יידבק בעצם לקרקפת, אלא יצא החוצה. אני ממשיכה בליאבש טיפונת עם הגבת מיקרופייבר לפני שאני משתמשת בדיפיוזר. פשוט כן, לא רוצה שהשיער אני מתחילה עם דיפיוזר, שלי היא הדיפיוזר של דייסון, אתם יכולים להשתמש בכל פן ודיפיוזר שיש לכם, מייבשת את את הקרקפת כשהראש הפוך, כדי שהשארות ייבשו כשהן יוצאות החוצה, זה ייתן לי יותר נפח. כך, אני באה ואני לוקחת קצוות שיער, ממש ליד הקודקוד, ואני מייבשת את כל האזור מתחת לקצוות שיער, כדי ליצור את הנפח מלמעלה. אני את זה גם כן לעוד קצוות שיער, בעצם עד שאני מגיעה לפוני לאט לאט, זה נותן לי נפח נחמד מלמעלה. חשוב להיזהר, לא למתוח את השיער כשאתן עושות את זה, כי אז זה ייצור פעולה כמו של פן רגיל, כמו של החלקה של שיער, ואני ממש לא רוצה לעשות את זה, אז אני פשוט מחזיקה את השיער רגיל בלי למתוח אותו. כשהר שורשים ובייבשים אני עוברת ליבש בעצם את קצוות השיער ואת כל אורחי השיער. אני לוקחת כל חלקים אחרים מהשיער שלי, שם אותם בתוך הדיפיוזר ומעלה כלפי מעלה, אני לא עושה של הלוך ושוב כל הזמן, אני נותנת לזה קצת זמן להישאר בתוך הדיפיוזר, משתדלת לא לגעת יותר מדי בשיער שלי, כי אני לא רוצה להרוס, אלא רק אם ברירה, או אם השיער יותר יבש. סיימתי עם הדיפיוזר, עוד פעולה שאני ממש אוהבת לעשות, שתורמת הרבה מאוד, אבל היא לא חובה. היא לפתוח את הטלטלים, זה יותר יעיל עבור מי שיש לה בקבוקים, שיש לה טלטלים שמסתבכים זה וזה. אני מפרידה אותם באזור שבו הם כבר די מופרדים. כלומר, אני רוצה להמשיך לשמור על הטקסטורה של כל אחד ואחד מהם. רק במקומות שבהם הם לא כל כך משתלבים זה עם זה. אני מפרידה אותם וזה מייצר לי עוד נפח לשיער. הדבר האחרון שיכול לתרום לנפח זה מסרק אפרו, שוב פעם לא חובה, עוד תוספת למי שרוצה עוד קצת. למסרק האפרו עוזר מאוד את השיער, מהשורשים, מרים אותו כלפי מעלה. להבדל משאר השיטות זה נשאר קצת פחות זמן, אבל זה גם כן עובד. וזה השיער שלי אחרי שאני פחתי אותו, כמו שאתם רואות, כבר לא רואים את כל האזורים הלבנים בקרקפת. שמחה וססון. זה הכל, מקווה שנהניתם, לא נשכוח. רק רגע, לפני שאתם הולכות, ללחוץ למטה, עכשיו פה סאבסקרייב, כן כן. אז בואו, לחצו על זה, תודה רבה, וגם תפעילו את הפעמות, וככה אתם תדעו בפעם הבאה שאני מעלה סרטון. יאללה, נתראה בפעם הבאה, שיהיה יום עדולתל. ביי bye.